عسى الله يبارك والتهنى لي يا سميه هذه الشيلة مهداة من ابو حسام إلى العروسة الغالية سمية عسى الله يبارك عسى الله يبارك واتهى الناين يا, يا يدعو الفرح في بيوتكم يا نظر عيني ويوفيك رب البيت في طاعة الرحمة وتقضي في الدنيا حياةٍ رهاوية حياةٍ رهاوية عسى الله يبارك والتهنيني يا سمية يدوم الفرح في بيوتكم يا نفر عسى الله يبارك والتهنيني يا سمية يدوم الفرح في بيوتكم سواي حبك حظك يا ايونان ذويه <تصفيق> اليومن وصفك تغرب والمات سم ابو فارس المطنوخ شيخ الكباريه، ابو فارس شيخ الكباريه، وامك اميره تفرح الليله وتستان هذه ام فارس اللي للزين ماريه، هذه ام فارس للزين واخوانك رجال اللحان الوعد شجعان، خزامك وذخرك لا تعز ويتي ابنيه حقيقية